Hola, sóc el Kim. Fruit del confinament ens han vingut preguntes al cap. La fotografia ens pot ajudar com a eina? Com viuen els professionals de la fotografia aquest moment? Com pot afrontar el món cultural el seu futur? Per això eh, volem tenir diferents converses amb diferents persones perquè ens responguin a totes aquestes preguntes. Avui comencem amb la fotoperidista Cires Clasants. Bé, jo bueno, si en aquest moment de de confinament i de fet aquest curs, en general, des de principis, mitjans d'estiu, que estic intentant parar una mica i formar-me, llegir molt el, els grans crítics de la fotografia una miqueta i anar trobant una miqueta aquesta mirada pròpia, que al final diuen que com a fotògraf no t'acabes de consolidar, consolidar fins al cap de deu anys, de dedicar-t'hi plenament. Aquesta pausa generalitzada em permet provar coses que no havia provat mai, com per exemple fer bodegó, i jugar amb la llum, o fixar-me en les textures de les coses, o, o fer molta autocrítica de com enfoquem els treballs que fem i des de quin punt de vista ho fem, no? O sigui, reflexionant quina és la posició del fotògraf. I això, ara treballant en aquest reportatge al Raval, que encara no tinc molt clar cap a on va ni, ni res, vull dir... Però crec que és una història que s'ha d'explicar. O sigui, davant del, davant del confinament i davant de, de la situació d'aïllament social, Um, un grup de veïns es va començar a organitzar juntament amb diferents organitzacions de polítiques o socials del barri per donar um, com aquest teixit social per impedir, impedir l'aïllament. Aleshores, han creat la xarxa de suport mutu del Raval i a través d'aquesta han creat la xarxa popular d'aliments del Raval. I jo estic fent seguiment de, de l'evolució i d'aquesta xarxa popular d'aliments. Aleshores, si estudiéssim la història des d'una perspectiva més micro, quedant-nos en, en aquesta... Bé, bueno, posant les cures al centre, no? una miqueta, buscant aquests sentiments, aquestes emocions del que ja s'ha viscut, entendríem i podríem assumir d'una manera més sana el moment que estem vivint ara. Aleshores, crec que la responsabilitat dels artistes i, per tant, dels fotògores és explicar i documentar el moment que estem vivint ara des d'aquesta perspectiva um, emocional i una no? miqueta com sensorial, no? O sigui, fugir d'aquestes dades periodístiques i polítiques que se'ns estan aixecant i en una miqueta més enllà i explicar realment què estem vivint i què està sentint la gent. A part de... O sigui, si cau la cultura, a part de caure els artistes i la gent que s'hi dedica de manera directa, també cauen tots aquells treballadors que s'hi dediquen de manera indirecta. Vull dir que la cultura engloba un gran volum de persones, no només usuàries, sinó també treballadores, i que si no cuidem aquest sector i no som conscients de que és imprescindible per la nostra societat, tindrem un problema a curt, a mig i a llarg termini.